Γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπαντζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργός του blog network-marketing.gr και σήμερα θα ήθελα να σας ζητήσω να μην επιτρέπετε στις προθεσμίες των άλλων να καθορίζουν το δικό σας πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ κάτι τέτοιο να κάνετε, ας πούμε, μία δουλειά και να έχετε κάποιο να σα ζητήσει να του κάνετε μία δουλειά δική του την οποία την παρουσιάζει ότι πρέπει να γίνει τώρα αμέσω γιατί είναι ζήτημα ζωή και θανάτου. Ότι δηλαδή, αν δεν γίνει τώρα αυτή η δουλειά από εσά, θα έρθει στην τέλεια του κόσμου. Και τι κάνετε. Αφήνετε τη δουλειά που κάνετε και αρχίζετε να ασχολείστε με τη νέα δουλειά που σα έφεραν. Συνεχίζετε με τη δουλειά σα και μόλι τελειώσετε αυτό που κάνατε, τότε αρχίζετε με την άλλη. Μήπω η πίεση του άλλου είναι τέτοια που σα δημιουργεί άγχο. Κάποιο το εγώ να συμβεί αυτό σε μένα. Ήμουν στο γραφείο μου, δούλευα σε ένα project. Α πούμε, πήραν τηλέφωνα ή βοηθούσε ένα συνεργάτη μου ή έγραφα κάποιο άρθρο στο blog μου οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Και χτυπούσε το τηλέφωνο. Ή έμπαινε κάποιο στο γραφείο μου και μου ζητούσε να του κάνω κάποια δουλειά. Παράδειγμα, θέλω να κρατήσει λίγο τα παιδιά, γιατί πρέπει να πεταχτώ μέχρι το supermarket. Θέλω να έρθει να με πάρει από το τάδε μέρο τώρα, γιατί. Αυτό. Στείλει αυτό το email, αυτό το fax στον τάδε τώρα, γιατί του είπα θα το στείλουμε τώρα. Χρειάζομαι οπωσδήποτε να μου φέρει το τάδε προϊόν τώρα. <laughs> Όλα έπρεπε να γίνουν τώρα και επέτρεπα στι δικέ του προθεσμίε να μου προσθέτουν άγχο, περισσότερη δουλειά και αρκετού περισπασμού από αυτό που έκανα. Κάποια στιγμή όμω, συνειδητοποίησα ότι για να μπορέσω να είμαι περισσότερο αποτελεσματικό και παραγωγικό σε οτιδήποτε κάνω, χρειάζεται να μπορώ να είμαι εστιασμένο σε αυτό, χωρί περισπασμού και χωρί διακοπέ. Αυτό δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με του άλλου, έχει να κάνει αποκλειστικά με εμά. Αν εμεί επιτρέπουμε στου άλλου να μα χώνουν με τι δικέ του επίγουσες δουλειέ, τότε του δίνουμε το μήνυμα ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι και τόσο σημαντικό και ότι μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να μα διακόπτουν και εμεί θα τρέχουμε να του ικανοποιήσουμε ή να του εξυπηρετήσουμε. Όταν έρθει λοιπόν κάποιο προσπαθώντα να μου δώσει την επίγουσα δουλειά του, διακόπτοντα αυτό που κάνω, του λέω Ναι, θα το κάνω, αλλά μόλι τελειώσει αυτό που κάνω τώρα ή μόλι τελειώσει τη δουλειά μου. Τώρα, αν επιμείνει και μου πει ότι είναι επίγον και πρέπει να γίνει τώρα. Δεν μπορώ να του πω το εξή: Ότι αν είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει τώρα, θα πρέπει να το κάνει εσύ. Και θα προτιμούσα άλλη φορά να με ενημέρωνα νωρίτερα για όλα αυτά, ώστε να μπορώ να το βάλω στο πρόγραμμά μου. Δεν γίνεται να έρχεσαι τελευταία στιγμή και να μου ζητά να αφήσω αυτό που κάνω τώρα για να ξυπηρετήσω αυτό που θέλει εσύ. Πείτε το με αγάπη και σεβασμό, αλλά με δυναμισμό. Και ζητήστε την κατανόησή του. Δώστε του να καταλάβουν ότι αυτό που κάνετε είναι όντω σημαντικό και ότι χρειάζεται να το σέβονται. Αλλά πρώτα, χρειάζεται να το σέβεστε εσεί οι ίδιοι. Μην επιτρέποντα φυσικά του άλλου να σα διακόπτουν κάθε ώρα και στιγμή. Αν θέλετε να βελτιώσετε τι δεξιότητέ σα όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου και τι προτεραιότητές σα και να κάνετε τι πιο αποδεκτέ εργασίε, ειδικά για το δικτυακό marketing, τότε παρακολουθήστε την εκπαίδευσή μου με θέμα Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου. Θα βρείτε το link στα σχόλια ή μπαίνοντα στη σελίδα GreekCoach.gr κάθετο χρόνο. GreekCoach.gr κάθετο χρόνο. Επίσης, κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, πατώντας το κόκκινο κουμπί, ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας!